زوي اخوان سمري وريت فيني بعدي في حنكسس اخيرا لقيت الزاله اللي احنا نفضلي شال هنودي يا هنودي شرط الرضايا ما ولا اخيرا لقيت الزال قلبي حنان الأمان <تصفيق> انا ريتك وريت <ورقك> فيني <تصفيق> وعدي مع انك جيت متاخر ونستني كل ناسي الزوار اخيرا لقيت الزيت يا المحس بعزوري وانا المحس يا احتلال وبالحساب انا بلدي لا ديننا الله لا يا انا ما حي انا في بحر يا أنا, انا يا انا وحي انا يا مد انا وحي بيب الحلب بيب الحلب انا وحي <مترجم> يا مكان محمد عباد مصرح كتاب ليس يا <مترجم> زعيم، أولاد الحجيسي فانا بحي شرقني لنوم ليس يا ود ماجد جنتر راجل ويقام أضعت سنين أنا بحي في الجبل أنا وبحي إبراهيم لو ما ابراهيم اخواني تفرح من نور الدين يا